اليوتيوب عندنا أقدر اربح منه بثلاث طرق الطريقة الاولى ودي معظمكم بيكون عايز يدخل اليوتيوب من خلالها الا هو الربح المادي عن طريق جوجل ادسنس في ارباح او في ارباح ناس كتير جدا بتربح ناس كتير جدا بتربح على اليوتيوب ونسبة كبيرة جدا طب الربح سهل الربح سهل بس بيحتاج صبر وبيحتاج محتوى ابداعي مش لازم يكون محتوى هادف تمام اغلبه بيكون محتوى تافه، ما عندناش أي مشكلة خالص، بس لازم يكون إبداعي. هتكون تافه بس تكون أحسن التفهيم، بتقدم حاجة جديدة في التفاهة، أوكي؟ ده مهم جدًا. لو جينا مثلًا على بعض القنوات، على سبيل المثال قناة حمدي ووفاء، شغالين في التفاهة بس يعني ها، تفاهة نوعًا ما كويسة يعني، هي تفاهة بس نوعًا ما كويسة. القناه زي ما انتم شايفين، القناه دي بتحقق ارباح شهريا من 23000 دولار ل 371000 دولار، سنويا من 278000 دولار ل 4.5 مليون ألف 4.5 مليون دولار، اوكي؟ احنا بنقيس على حد الاقصى لان الفيديوهات بتاعتهم طويله وفيها اكتر من وحده اعلانيه، الطريقه الاولى بيربحوا منها من خلال جوجل ادسنس. أوكي okay. ده واحد من ضمن الناس المشاهير بيربح من المقام الأول من جوجل ادسنس بالرقم اللي انتوا شايفينه ده وبيربح ايضا من منصات اخرى وبيربح مع عن طريق حاجه اسمها الافلييت ماركتنج اللي هي يبيع منتجات بالعموله وبياخد كوميشن وبيربح كمان عن طريق الشهره بتاعته في شركات بتتعاقد معاه بشكل مباشر جدا بيربح عن طريق اللي هو عنده منتج او خدمه بيقدمها او حتى عنده مطعم وهم عندهم سلسله مطاعم بتاعتهم فده طبعا بيربح من الشهره يبقى رقم واحد بستفيد من يوتيوب من جانب الشهره رقم اثنين اللي انا بنشر الاديولوجية الخاصه بيا رقم ثلاثة اللي انا بعرف الناس بالبراند بتاعي مش انا عندي نظريه الاي ديول اللي بتقول اللي انا لازم اوعي العميل أو الفت انتباهه ثم بعد كده خليه يهتم بيا في الانترست انترست ثم بعد كده ياخد الاكشن معايا فالمرحله الاولى لنا انا اوعي العميل فانا عندي قناه من قنوات التوعيه كبيره جدا قالوا هي قناة اليوتيوب ايه المحتوى اللي انت تقدر تعمله تلفت انتباه عميلك الجديد بشكل كويس تقدر تستخدم ايضا اليوتيوب اللي هو يكون ذاكره موجوده عندك تحفظ عليها الفيديوهات بدل ما تحملها كل شويه ترفعها للعميل في رساله واتساب او تبعتها له على الايميل بتاعه لا انت تقدر من خلال اليوتيوب ترفع الفيديوهات الشارحة بتاعتك ثم بعد كده تبعت لينك للعميل وهو يتفرج براحته. طيب عشان نصنع الفيديوهات بتاعتي فانا قدامي اكثر من حاجه، انا رقم واحد ان احنا يكون معانا فيديو موشن او فيديو اديتور او حد بيعرف يشتغل على الفيديوز بشكل كويس جدا. رقم اثنين انا ممكن اشتري الخدمه دي من على بعض المنصات المصورة زي منصه خمسات. رقم ثلاثة اللي أنت تقدر تحمل بعض البرامج زي البرنامج اللي أنا شغال عليه دلوقتي اللي هو اسمه كابتازيا ستوديو واللي ده العلامة بتاعته أو اللوجو بتاعه تقدر تسجل الفيديو وتقدر تعمل عليه إيديت بشكل سهل وبشكل لذيذ وفيه فيديوهات كتيرة جدا تشرح ليه على اليوتيوب بعد كده عندي برنامج آخر ألا وهو برنامج فيلمورا من البرامج الجميلة جدا ممكن تبدأوا بيه لسهولته تمام هو سهل جدا ده برنامج في المورة وادي اللوجو الخاص به عندي برامج تانية تشتغل على أجهزة الموبايل زي برنامج VN Video ده برنامج بيشتغل ادت على الموبايل بشكل كويس جدا تقدر تستخدم اي برنامج من البرامج دي وتقدر قبل ما تستخدم البرنامج ده خش على اليوتيوب واساله على البرامج وشوف الفيديوهات الشارحه ليها تعرف تنتج فيديو معاك بشكل كويس جدا هنطبق دلوقتي بشكل عملي هننشئ القناه الخاصه بينا ثم بعد كده هننشئ فيديو شارح ازاي اهيئ الفيديو لمحرك البحث الخاص بجوجل او محرك البحث الخاص باليوتيوب بتاعي اللي هو الأساسي اللي انا هشتغل عليه وايه العناصر المفروض احطها في الفيديو